Marian Vanghelie s-a dezlâncuit în direct. Ponta l-ar fi pus pe premier, pentru ce mai ori era alcoolic. Marian Vanghelie, fostul primar PSD al sectorului 5, este din nou la rampă subliniere îi lansează acuzacii la adresa unor fostul luniere ticolegi colegi de partid. Referindu-se la alegerile prezidențiale din 2014, Vanghelie a prezentat, în direct la Antena 3, un scenariu spectaculos. Potrivit lui Vanghelie, Sebastian Nică ajunsese în 2014 să aibă aspirații politice majore. Patronul România TV se visa prim-ministru. După ce prietenul său viitor Ponta ar fi ajuns spre din ten. Mai mult, fostul primar a afirmat ce Ponta ar fi mers pe mâna lui pentru ce George Maior, un alt nume vehiculat pentru subliniere FIA guvernului, avea probleme cu alcoolul. Eu cred ce ponta al punea pe prim-ministru, nu pe Maior. Maior avea anumite disfuncționali, ci. Usta câte de la 8 la 9 dimineața. Pe la 10 la 11 erau problem. Domnul Ponta sublinieră disfuncționalitățile astea, a afirmat Marian Vanghelie, la Antena 3. În interviu de vineri, acordat pentru stirii pe surse, R. Victor Ponta a afirmat ce a avut o discuție cu George Maior. Înainte de prezidențialele din 2014, pentru funcția de prim-ministru, în subliniere, eful de la acel moment a refuzat.